ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسال علیہ و والسلام آپ بیٹھے ایک مائی صاحبہ آئی اور اگر عرض کرنے لگی کہ اے رب کے کلیم سنا ہے کہ آپ رب سے بلا واسطہ کلام کر دے گا مطلب درمیان میں کوئی واسطہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ڈائریکٹ آپ کا کلام ہوتا ہے تو ذرا مہربانی فرمائیں میری اولاد کوئی نہیں ہے تو آپ رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے میری یہ عرضی پیش کیجئے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں تو حضرت موسی صلاحت وسلام نے فریاد سنی رب کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی کہ اے باری تعالیٰ فلا تیری بندی ہے اولاد کی بڑی خواہش مند ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں اس کی قسمت میں اولاد جیسی نعمت رحمت ہے ہی نہیں حضرت مصع صلاحت وسلام واپس آئے اگلے دن اسی مائی صاحبہ کو جواب دیا کہ تیری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں تو وہ مائی صاحبہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی کہ اب تو کہیں سے نہیں مل سکتی کیونکہ اوپر سے اب آرڈر آ گیا تو راستے سے جاتے جاتے ایک مجزوب بیٹھا تھا اللہ والے جس کو دنیا کی کوئی خبر نہ تھی وہ بیٹھا تو مائی صاحبہ جاتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا جی اولاد کوئی نہیں ہے بڑی خواہش ہے کہ میرے گھر بھی اولاد ہو بچوں کی رونق ہو جن چن جناٹ ہو ان کا شور ہو لیکن میری قسمت کہ میری تقدیر میں اولاد جیسی نعمت ہے ہی نہیں تو آپ دعا فرما دیں شاید اللہ تعالیٰ آپ نے سن لیں تو اس مجذوب نے ہاتھ اٹھائے چمائی صاحبہ ٹھیک سال بعد بچہ لے کے حضرت مصالحہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگی کہ اے رب کے کلیم دیکھی اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا حضرت مصالحیہ علیہ و سلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مائی صاحبہ کے نصیب میں تو اولاد تھی نہیں اس کی تقدیر میں اولاد جیسی نعمت یا رحمت تو لکھی نہیں تھی تو پھر یہ کیسے آ گئی تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا نہیں جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ اے بوسا چوری پکڑ ایک پلیٹ پکڑ فلاں جگہ پہ ایک میرا نیک بندہ بیٹھا ہے اس کو جا کے بول کہ اللہ کے نام پہ اپنے جسم کا کوئی حصہ دے دو لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کو آزما لینا کہ لوگ کیا کہتے ہیں دروازے پہ دستک دی جی رب کے نام پہ جسم کا کوئی حصہ کاٹ دو کہنے والی بات کریں کوئی کرنے والی بات کریں کچھ خیرات مانگے کچھ مال و دولت مانگے ہم آپ کو دیتے ہیں رب کے نام پہ جسم کا حصہ کیسے دیتے ہیں تو الغرض المختصر جتنا بھی دروازوں پہ دستک دینا کسی نے بھی اپنے جسم کا چھوٹا سا حصہ بھی کاٹ کے نہیں دیکھا تو پھر حضرت موسال علیہ و سلام آپ اس مجذوب کے پاس پہنچے اور جا کرنا اس مجذوب کو بولا کہ اللہ کے نام پہ جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دو یہ رب کا حکم ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جسم کا حصہ چاہیے لو یہاں سے کاٹ لو حضرت مصلی صلاحت وسلم نے چھری پکڑی اور یہاں سے جسم کا حصہ کاٹ لیا تھوڑا آگے چلے آواز لگائی کہ اللہ کے نیک بندے بات سنتے جاؤ تو نے یہاں سے ماسک کاٹا ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے ادھر کا مانگا ہو تو یہاں سے کاٹ لے یہاں سے بھی کاٹا پھر چلے پھر آواز لگائی اور اللہ کے نیک بندے بات سنتا جاؤ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے دل والی سائڈ کا حصہ مانگا ہو تو یہاں کا لے کے جا رہا ہے یہاں سے بھی کاٹ لے الغرض اس نے کرتے کرتے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے نا کاٹ کے رب تعلیٰ کے نام پہ دے دیا <تصفح> حضرت موسا علیہ صلاحۃۃ وسلم دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایموسا دیکھا عام لوگوں میں اور میرے خاص لوگوں میں فرق ہے کیا اب یہ جو بندہ جس کے پاس تو گیا تھا مائی صاحبہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اس بندے کے پاس گئی تھی اور جا کر التجا کی تھی کہ اولاد کوئی نہیں ہے دعا فرما دی تو اس نے ہاتھ اٹھائے تو میں ایسے بندے کو خالی کیسے بھیجتا کہ جس نے اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے نا کاٹ کے میرے نام پہ صدقہ کر دیا میرے بھائیوں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو رب تعلیٰ کے سپرد کرتا ہے اور فض قرونی پوری زندگی رب تعلیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ تو چلا جائے گا لیکن تیری قبر پہ تیری مزار پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا اور تا قیامت ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے تو ابھی زندہ ہے کہ بھائیوں اپنی لو اپنا کنیکشن اپنا عشق اور اپنی محبت اس ذات کے ساتھ جڑے جو بے وفا نہیں دنیا بے وفا ہے دنیا بے وفا ہے اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیں اس کی آواز کم ہے دنیا بے وفا ہے تو اس ذات کے ساتھ اگر ہمارا کنیکشن ہو جائے اگر ادھر ہماری لو لگ جائے تو بارے نیارے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور اگر کسی بندے کی لو لگ جائے رب کے ساتھ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو دنیا کی محبت دل میں رکھے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا اگر تو دنیا والے کی محبت دل میں رکھے گا تو دنیا کو تیرے قدمے میں لا کر گرا دوں گا بس تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے دیکھ